معكم ياسين غازي رئيس جمعية الصيد بالصالوقين تقاليدنا وعاداتنا اليوم في كف المهرجان سوق قلبه قصر كبير الموسم الخامس كل كل موسم كنديروا هذا السباق الصالوقي كنكملوا نطوروا هذا السباق ولي كسباق دولي ويعني اليوم اليوم كاين عدد كبير من كلاب الصالوقي الاقليم الاقليم ديالنا ديال كعدد المشاركين 40 40 مشارك ويعني كنا الجمهور كثير عجبوا ما تصيبق هذا وبغينا من كنطالبوا كنطالبوا الصدوقي كنطالبوا الترخيص له حيث صدوقي بغينا وقف على الانقارن بغينا نقارن لأننا في بلدنا بغينا نطالبوا بغينا الترخيص له نحن نديروا لنا اصحاب عبد الله أصحاب الياس حراره خالد كريسي علي كريسي حنا حنا حنا حنا حنا حنا حنا حنا حنا حنا حنا وي ديالو بغا ديالو كامله وبالاكله ديالو يعني صديق واحد التربيه مزيانه كان كربيوه بس الصندوقه ديالو بقا الصندوقه مزيان عليك كريسي وخالد كريسي كمل مجموعه الكيلان اعتنيو به التربيه وكنتمناو يزيد يتطور هذا يزيد يتطور خالد كريسي وخالد كريسي